يا سمية جدتك مرحب وحية ارحب يا نورها الدنيا وضياها نوره هي اللي جيتك أغلى هدية قمرة انطلت على الدنيا تباها يا سمية جدتك مرحب وحيه ارحب يا نورها الدنيا وضياها نوره يلي جيتك اغلى هديه قمرة طلت على الدنيا تباه يا سمية أمي نورا البهية جولي تاخذي وصايفه وحلاها نورا بنت عبد العزيز أجمل بنية في وصوفك قامت أبيات تباها نفرش الدنيا اهلك ورد شذية والمباخر عودها أمها فرائ فرحها ما فيه زي حقها تفرح وتسعد امجد علي وخليت فاخر في حماه هل اهلي امجد علي هالشي وخليت فاخر في حماه إيه إيه والختم يحميك خلى قلبي ريح من عيون الشر يعني يا سمية جدتك مرحب وحيه ارحب يا نورها الدنيا وضياها نورا ياللي جيتك اغلى هديه قمرة انطلت على الدنيا تباها يا سمية ام نورا البهيه جعلي تاخذي وصائفة وحلاها نورة بنت عبد العزيز اجمل بنيه في وصوفك قامت ابيات تباها نفرش الدنيا ورد شبيه والمباها من حلاها ما نشوف إلا حلاها نوره اللي زينها وهبه وعطية ربي اللي كمل الزين والله بنت شيخ القاميرا والمكزرية العزيز كل جزله جناها وامها ترى فرحها ما فيه زي حقها تفرح وتسعد في ضنها العليا نهلي امجد علي الشيوخ اللي تفاخر في يحميك خلى قلبي ريح من عيون الشر يا نور ورده